بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و الرّحیم نحمد علیہ رسول اما بعد احباب گرامی آج ہمارا مختصر القدوری کا آج اٹھارہواں سبق ہے اور اٹھارہواں سبق ہم کتاب و میں باب و الخیل میں تھے مکتبۃ البشرا کتاب کا صفحہ 166 ہے ذرا ابارہ دیکھیے ولا شعف البغال وحمیری اللہ انطقن الجاغی ولی صف الفصل و الحمل ولاجاجیلی ذکات الدی حنیفت و محمد اللہ یقون ماحا کبار وقال ابو یوسف تجب و فیحہ واحدات ذرا دیکھیے اس کو اور نہیں ہے کوئی چیز ترجمہ پہلے دیکھیے اور نہیں ہے کوئی چیز ولاشیا اور نہیں ہے کوی, ela, کوئی شئ, کوئی چیز خچروں اور گدھوں میں مگر یہ کہ ہوں وہ تجارت کے لیے یعنی خچروں اور گدھوں کی زکوٰۃ کا حکم اس عبارت میں بیان کیا ہے کہ گدھے اور خچر میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے ہاں اگر یہ تجارت کے لئے ہوں تو پھر اس صورت میں ان میں زکوٰۃ واجب ہے اگر استعمال وغیرہ کے لئے ہیں تو پھر ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے اگلا مسئلہ بیان کیا کہ ولی صفی الفسلان ولانی ولاجا جھیل ذکن دبی حنی فتح و محمد اللہ یقون ماح ترجمہ دیکھیے اور نہیں ہے فسلان اور ہملان اور عجا میں کوئی زکوٰۃ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک اللہ یقون ماہا کی بارون مگر یہ کہ ہوں ان کے ساتھ بڑے وکال ابو یوسفہ اور امام ابو یوسف علی رحمٰ نے فرمایا کہ واجب ہے ان جانوروں میں بھی زکوٰۃ انہی میں سے ایک ان جانوروں میں انہی میں سے کوئی ایک واجب ہے اب ذرا اس کی تشریح دیکھیں سب سے پہلی بات فسلان حملان اور آجاجیل کسے کہتے ہیں فسلان یہ فصیل سے ہے فصیل کی جمع ہے اور فصیل کہتے اونٹنی کا وہ بچہ جو ایک سال سے کم ہو والملان یہ حملن کی جمع ہے حملن کہتے ہیں بکری کے چھوٹے بچے کو یعنی بکری کا وہ چھوٹا بچہ جو ایک سال سے کم ہو آگے ہے اجاجیل اجاجیل یہ آجولا کی جمع ہے آجولہ کا معنی ہے بچڑا اور گویا کہ اجاجیل گائے کے اس بچے کو کہتے ہیں جو ایک سال سے کم کا ہو تو آجاجیل فسلان اور حملان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے ہاں ہاں اللہ یہ کہ ان کے ساتھ بڑے ہوں یعنی بڑے ہی گائے ہیں اونٹ ہیں اور اسی کے ساتھ بکریاں ہیں تو اگر ان کے ساتھ لے لے نالے. ادنا گائے کو لے نہ کو اور اسی طریقے سے اگر قیمت لینا چاہتا ہے تو قیمت بھی آلہ کی بھی نہ لے بلکہ درمیانی قیمت وصول کرے اور اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ منقانہ لہو نصاب فستفادی اسماعل ہولی مین جنسی ہی ضمن ضم ہو الا مال ہی و زکوۃ بھی کہ اور اس کا ترجمہ دیکھیے اور وہ آدمی جس کے لیے ہو نصاب پھر حاصل کر لے وہ سال کے درمیان اس کی جنس سے تو ملائے اس کو اپنے مال کی طرف اور زکوٰۃ دے اس کے ساتھ دیکھیے ذرا اس بات کو کہ صاب نصاب ہونے کی حالت میں درمیان سال میں جو مال حاصل ہو اس کو مال مستفاد کہتے ہیں مال مصطفیٰ کی کئی صورتیں ہیں پہلی صورت تو یہ ہے کہ یا تو پہلے مال کی جنس سے ہوگا یا یہ کہ جو پہلے مال ہے اس کی جنس سے نہیں ہوگا اگر پہلے مال کی جنس سے ہے تو اس کو پہلے مال کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور ملانے کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلے مال پر سال پورا ہو جائے گا تو اس پر بھی سال پورا سمجھا جائے گا اور سب کی زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی اور اگر یہ پہلے مال کی جنس سے نہ ہو تو اس کو پہلے مال کے ساتھ ملایا نہیں جائے گا اور ملانے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے مال پر الگ سے سال کا اعتبار ہوگا اس مال پر الگ سے سال کا اعتبار ہوگا اور اس مال پر جب سال مکمل ہوگا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی آگے دیکھیے در و سامت ہی الطی تختفی بررایفی اکثر الہولیف انحالف ہا نصف الحلی او اکثر و فلا دکا تفیعہ ذرا مسئلے کو دیکھی ترجمہ اور سائمہ وہ جانور ہیں جو اکتفا کریں چرنے پر سال کے اکثر حصے میں پھر اگر چارہ ڈالا ہو اس نے اس کو نصف سال یا نصف سال سے زیادہ تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے یہ تعریف ہم سائمہ کی پہلے بیان کر رہے ہیں اسی کی تعریف کو بے دوبارہ بیان کیا ہے کہ جو سال کا اکثر عیشہ بہر چر کے آئے اس پر زکات ہے و انعالف آگے علوفہ کی تعریف بیان کی جو سال کا اکثر عیشہ گھر پر چرے یا نصف سال گھر پر چرے تو فلا زکات فی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے اگلا مسئلہ دیکھیے و زکات و اینڈ و بھی یوسفہ پھر نصاب دون العفی و محمد وظوفارو تاجیب ہی اور امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف علی رحمہ کے نزدیک نصاب میں زکوٰۃ ہے اور عفو کم میں زکوٰۃ نہیں ہے اور امام محمد اور امام ظفر علی رحمہ کے ہاں ان دونوں کے اندر نصاب میں بھی زکوٰۃ ہے جو نصاب سے کم ہے اس میں بھی زکوٰۃ ہے ذرا دیکھیے اس مسئلے کو کہ اس عبارت کے اندر صیب قدوری علی رحمہ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ مقدار واجب نصاب کی طرف سے ہوتی ہے یا نصاب اور آف دونوں کی طرف سے ہوتی ہے یعنی جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے صرف نصاب پر یا اس سے کم اور اس سے زائد پر بھی ہوتی ہے دیکھئے مال آنف کیا ہے یعنی دو نصابوں کے درمیان جو مال ہو اس کو مال آنف کہتے ہیں مثلا پانچ اونٹ پر ایک بکری ہے اور دس اونٹ پر دو بکریاں ہیں تو پانچ اور دس اونٹ کے درمیان جو مال ہوگا اس کو مال آنف کہیں گے تو اب اس بات میں اختلاف ہے کہ اس میں زکات واجب ہوگی یا زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی شیخین نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ مقدار واجب صرف نصاب کی طرف سے ہوتی ہے اور امام محمد اور امام ظفر علی رحمہ فرماتے نہیں دونوں پر ہوگی تو اب اس میں ثمر اختلاف یہ ہوگا کہ مثلا کسی آدمی کے پاس سات اونٹ ہوں تو شیخین کے ندی ان میں سے اگر ایک اونٹ سال گزرنے سے پہلے مر جائے تو ایک ہی بکری واجب ہوگی لیکن امام محمد اور امام ظفر کے ندی اگر سال گزرنے سے پہلے ایک اونٹ مر جائے تو بکری کے چھٹے چھ حصے واجب ہوں گے ایک حصہ جو ہوگا وہ معاف ہوگا وہ یہ کہتے ہیں آگے ابارت ہی دیکھیے وہ ادا حلق المالباد وجوب زکوات ساقاتت اور جب ضائع ہو جائے زکوٰۃ کا مال مال زکوات کے واجب ہونے کے بعد تو ساقط ہو جاتی ہے زکوٰۃ یعنی جب اس کا سارا مال یہ ہلاک ہو گیا ہے زکاة واجب تھی لیکن مال سارا حالاک ہو گیا اب ادا کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اب اس صورت میں اس کی ساقتت اس کی زکاة کیا ہو جائے گی معاف ہو جائے گی آگے فرمائے کہ وَإِن قَدَّمَ الزَّكَاةَ عَلَى الْحَوْلِ وَهُوَ نصاب لِلْنِسَابِ جَازَ اور اگر اس نے مقدم کیا زکاة کو سال کے گزرنے پر حالانکہ وہ مالی کے ہے نساب کا تو جازہ یہ جائز ہے یعنی ایک شخص نساب کا کے مکمل ہونے سے پہلے اپنی زکوات ادا کرتا ہے تو اس کی زکوۃ ادا کرنا شرن جائز ہے زکوات ادا ہو جائے گی آگے دیکھیے باب زکاتل فضی اگلا باب ہے چاندی کی زکوات کے بیان میں باب زکاتل فر چاندی کی زکوات کے بیان میں ابارت دیکھیے صدقۃ فی زکانت میتر و حل علیہ فیحا خمسۃمہ فیحہ درحمن سم کل ارب عین درحمن درحمن اللہ تعالیٰ و کالب یوسف محمد مازاد علیٰ میتعین فضک دیکھیے ذرا ترجمہ دیکھ لیے نہیں یہ دو سو سے کم میں کوئی زکاة. پھر جب ہو جائے یہ دو سو درہم اور گزر جائے ان پر سال تو ان میں پانچ درہم زکات واجب ہے اور نہیں ہے کوئی چیز زیادتی میں یہاں تک کہ پہنچ جائیں چالیس درہم کو تو ہوگا ان میں ایک درہم پھر ہر چالیس درم پر ایک درم امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہوگا اور امام امام ابو یوسف علی رحم اور امام محمد نے فرمایا جو زیادہ ہو دو سو درم پر اس کی زکات اسی کے حساب سے ہے ذرا اس مسئلے کو دیکھیے کہ بھئی دو سو درم پر سے کم پر زکات نہیں جب کسی کے پاس دو سو درم ہو جائیں تو اس پر ڈھائی فیصد کے حساب سے زکات ہے اور اس پر سال بھی گزر جائے یعنی اس پر پانچ فیصد پانچ درم زکات ہے <سؤال> وہی دو سو دھرم کے ڈھائی فیصد بنیں گے یعنی yani سو دھرم پر ڈھائی سو ڈھائی ڈھائی ہوں گے تو دو سو درم پر پانچ ہی ہے لیکن اس سے زیادہ پھر زکوۃ نہیں حتیٰ کہ پہنچے 40 چالیس یعنی yani دو سو چالیس ہو جائیں تو فی فیقون فی ہا پھر ایک ہوگا پھر ہر چالیس میں ایک درم واجب ہوگا یہ امام ابو حنیفہ کے ہاں ہے لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے کے یعنی nah, دو پر جتنا زائد ہوگی اس زیادتی کی زکات اسی کے حساب سے ہوگی اتہ کہ دو سو ایک بھی ہو تو ایک کی زکوۃ اسی حساب سے ہوگی دو سو دو ہو دو سو پچاس ہو دو سو ساٹھ ہو جتنی بھی زیادتی دو سو پر ہوگی اسی کے حساب سے زکوٰۃ واجب ہوگی اور اس مسئلے میں فتویٰ بھی امام ابو یوسف اور امام محمد علی رحمہ کے قول پر ہے اگلا وہ امکان